السلام عليكم معكم الاخت نعيمه قناه كروشيه الطاوله ان شاء الله نبدأ العمل ديالنا باش نخدموا هذا الأخت ديال ديال ديرو بهذه الطريقه باش كنضيروا شويه الغرزه واخيرا عندي 12 غرزه ها الطريقه ها ربي انا لي غادي 16 غرزه الاولين ها هي الخيط كان داير به أعرف المرجوان مستوى تن نرنسه غرزه ها نجيبوها أكا هكا Merci. Mm -hmm. وذو السطور كامل الطريقه كنكمل هاد السطر، السطر لاخر غنوريكم كيفاش عندي ندير، هنا غادي غرزه فيها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 جوج أربعة خمسة ستة هنا تاني نصف غرزة نصف غرزة هنا نصف غرزة وهنا نديرو ستة من قبل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 كل اللي اللي اللون اللي بغا يدير ان تتعر هاد اللون باش يبان فالصوار اذيان باتن ديرو من الصوار شيء كتجي تجي <hesitation> تزيد على عندك جمالية ديال المنظر، نطلعو بواحد عشرة سلسلات، خمسة، خمستاش، نديرو هناك. إن شاء الله نقدمو، الله